Голуб, потанцювати так, голубо, Поетична вистава «Я п'ю за мить» – літературно-музична композиція, побудована на ліричних творах Миколи Вінграновського. Емоційно дуже важко, тому що ну, від якоїсь такої вибуха до любові, кохання. Це не біографічний твір. Актор, який грає єдиного чоловічого персонажа, є уособленням почуттів, що їх автор викладав у віршах. Hey, все ж таки, це не просто поет письменник це актор і режисер, тобто людина творча, і людина, яка добре знається на тому, як життя перекладати на поетичну чи навіть сценічну таку виконавську мову. Акторський колектив – студенти другого курсу Миколаївського муніципального академічного коледжу. Усі вони – аматори, які захотіли змінити своє життя і стати професіоналами. Ми з роботи біжали на ці репетиції, всі питають, як ви все встигаєте, а в нас якісь крила виростають за спиною, ми летимо туди. І хоча актори мають чималий досвід роботи на сцені, у поетичному театрі беруть участь вперше. Над створенням вистави працювала викладачка акторської майстерності та режисерка студентського театру «Покоління» Марина Васильєва. «Ви не побачите тут столів стільців і таких речей, які нас оточують у житті. Це театр емоцій і театр слова. Каже, що лірика Вінграновського дуже різноманітна. «Від легкого, м'якого кохання, такої собі закоханості, до якихось негативних емоцій. І знову ж таки наш автор повертається до тієї думки про те, що треба берегти свої відносини». Це прем'єра для викладачів та студентів коледжу. А в подальшому театральна трупа планує гастролі областю.